Velkomin í Föndurhöðarn, UNICEF og Stengu Skúla. Í dag ætlum við gera engil. Nú er the tricky part. Ok, ég sagði ekki nóta límband. Þá eru síðar stað, það er konfetti og við bara svona dreifum yfir engilin. Svona gerum við að engil. Len Vist þekkt hvað þú átt að gefa. Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.